A Dental World fogászati kongresszus és kiállítása jelenlegi rendelet értelmében létszámkorlátozás nélkül megtartható. Azonban fontos felhívnunk a figyelmet azokra a szabályokra, amelyeket azért kell betartanunk, hogy biztonságosan legyen megtartható a Dental 2020-ban. Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek vehetnek részt a kongresszusokon és a kiállításon. A bejáratban belépéskor ezért hőmérsékletmérést végzünk, és a 37 és fél fok alatti hőmérsékletű személyek léphetnek csak be. A szociális helységekben vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert alkalmazunk. A rendszeres takarítás során a felületeket vírusölőszerrel fertőtlenítjük. A beléptetések során, a van, és a kongresszusok helyszínein törekszünk rá, hogy a sor ne torlódhasson fel, és tartható legyen a várakozók között a megfelelő védelmet biztosító másfél méteres távolság. Ehhez kérjük, hogy töltse le előre a Dental World applikációját a telefonjára, és az azon kapott QR kóddal a képernyőn érkezzen. A WHO ajánlása szerint a maszkviselését javasoljuk minden olyan helyen, ahol nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása, azaz a védelmet jelentő másfél méteres távolság. Zárt térben a kórokozó koncentrációjának csökkentése érdekében rendszeresen szellőztetünk. Biztosítjuk a folyamatos friss levegőellátást és kerüljük a levegő visszakeverését a rendszerbe. Figyeljünk egymásra, óvjuk egymás egészségét. Találkozzunk a Dental Budapesten 2020. októberében.